Kun havaitset veden joutuneen henkilön, hälytä apua soittamalla 112 käyttämällä 112 Suomi-sovellusta nopeutta saapumista. Auta hukkuvaa heittämällä hänelle jotain kelluvaa. Uimalla auttamista pitää harkita vakavasti, ettei auttajasta tule autettava. Jolle pysty pelastamaan henkilöä vedestä, paina mieleesi vedenvaraan joutuneen sijainti. Helpoiten se käy, kun kuvittelet suoran viivan lähtevän itsestäsi, kulkevan hukkuvan läpi ja päättyvän vastarannalla olevaan kiintopisteeseen, esimerkiksi isoon kiveen. Kahdella ihmisellä tehdessä tätä paikannusta kutsutaan ristiinpaikantamiseksi. Parhaiten se toimii, kun viivat leikkaavat toisensa noin 90 asteen kulmassa. Jos hukku joutuu pinnan alle, pystytään ristiinpaikannuksen avulla ohjaamaan pelastussukeltaja juuri siihen kohtaan, johon henkilö on vajonnut.